היוש לכל היפים והיפות שצופים בנו עכשיו. איזה כיף שאתם איתנו באות תוכנית של ישראל, בידור שוב. מהיום לקחנו קצת הפסקה בחורף ואנחנו נמצאים ביעד טרופי במיוחד. החוף של ישראל בידור הזה, זה, זה כמעט כמו החוף של משה, okay. עוד דוחות. שווה מאוד, ירוק למאדריל. ולא רק זה, הולכים להיות איתנו כאן, הולכים מאוד מעניינים ושייקים מרעננים. כל מה שיעשה לכם חמים בעם הזה גאוויה, נורא ידד. יאללה, נורא, אנש, יגר כבר, קי, צוף נמאס לי. אבל לא נורא, עד שהוא יבוא, אנ, אני עשיתי לך הפתעה והבאתי לפה מישהי מהממת אה, מהממת, אז את הולכת לשחק איתה ואני בינתיים הולכת לעשות גם ממש, ממש, ממש לא מדוקה שלי, את הולכת לשחק מולה ויאללה, אני כבר אקח את השייקים וה בנאנות, מה שלומכת? מה קורה? איך את מרגישות? תודה, גם אתן על מתאים לך שם העמדה, איך את מרגישה שם? לא, לא רוצה, אני רוצה לי יותר. לא, לא כיף לך לי, אבל את אני רגילה לזה, אלא, אני יש לכם פה התגלגללת פירות שאנחנו שלשקיות בכל יום יש לכם אה, שייק פירות אחר שלשקיות זה כל הקטגוריה של שייקית כל יום שייק פירות אחר ומורכב מדברים אחרים ומוכן אתם מכינים את זה בדיוק בדקה אני את התגלגלל שלנו ואיתי לנו כל פעם על שייק אחר בכל יום אני תמיד לקחת לכם את הטלפון ולראות מה עשיתם אותו היום ולראות את הדצלפים שלנו אם יש לכם על אדגר הטיקטוק שלנו אני בחרה אחת מכן שתכין פירות של ואני אומרת לכם, עכשיו זה פחות נעים, כי זה ייקח, הרבה, הרבה, הרבה יותר זמן מוחנות אני אצלחה, בואו נתחיל. שייקייט, יוצא לדרס. כבל שזה לא על כסף, אם זה יותר דרייב פה, תגידה. זה על שייקייט. אה, אה, אה, אה, וואו! וואו! אני יצאה לך את יום טרסדה, אני מבקשת להחליט את הטרסדה. לא, אני קודם שום מחדל. וואי, תראי על מה זה נפל! על מה זה זה באמת, זה באמת? את זה איזה כיף בבית שלה, את מרגישה שאת חייבת לבוא. אני אבוא, אל תזמין מסתם, אני אבוא. לא, מאמי, זה לא איום, הדלת פתוחה כפרה, כן. עם הלשונית אבל עכשיו אני רוצה שתספרו לי על התמונה, מה היה שם, מה טוב, אני אספר לך, נטה וגרי מתקשרים אליי, תקשיבי, תבואי לפה עכשיו. אחרי חמש דקות היה איפור ושיער בבית של נטה, צלם בבית של נטה, כאילו... פשוט אמרתי לאן, את רוצה שכבר יפה? ואז היא אומרת לי כן, ואז נכנסנו ועשינו מקלחת יחד, יש צורך <laughs> לטעד? <לתאר. laughs> <laughs> <laughs> רגע, רגע, רגע, <laughs> רגע, רגע, רגע, רגע, <laughs> אני באלם ממה שאת אומרת פה כן. עכשיו. <laughs> קודם כל ברור שיש צורך לטעד, אנחנו תודה רבה, וואי, כמו שאני אוהבת דם, לחיים. לחיים, לירון, אני רוצה להתעשו עשות לך עם פוסט פלסטיק. למה? אני רוצה לעשות לך ככה? כן. אתן ממש, ממש חמודות ביחד, בבקשה, בואו נראה. איזה מגע שלא צריכה לשלם על כל הסיבובים בבקשה, אני באמת מפרגנת מכל עליהם. אוקיי. יו, הנה. היא נסתרשת לי! אנחנו עדיצת שכולם נהנו מהרץ. אוקיי. ראו, אני יכולים את זה. יאו! בבקשה. וואו. וואו. מהי מודא? סליחה, נגיד על גישתך ככה, בקע, ו'אנו לא תחמקי. למה הוא שאלך את זה? כי אלחנו אחים, אחים, שלי, אלחנו בדברים, ובמשהו רחנו במציע. שטף תليفון. מה זה הקישור? אני באחותי לא שלוחת מנות קלה אחר הצהריים? כי אני מארח לוחם אגף אתה, אז זה תריקאפה במיטה. אבנט? כן. אבנטי. מה גרי אומר על זה? מה זה אח שלי? זה קפרא אלע. תירי יש יופץ כזה, יופץ תור, ויופץ מרץ. כמו שישראל בידור פרסמו, אם אני לא טועה, פרסמו. אוקיי. זה נראה לי יוצאת את החמודם. עם מקסימה? הוא לא היה בארון. לא, אני אומרת כאילו, לא ידעו שיש לו חמודם. ידעו, ידעו, היא מקסימה, היא בחורה מאוד טובה. היא קטנה ממני בשנתיים. לא, 20, אני לא קטנה ממני בעצם. היא כן. לא יודעת מה פה עכשיו. בא יש מצב שיצא לטיק אה, לך יצא כיף, את מכינה שייק של שייק אית, את נטעת יצטרכי להכין שייק רגיל, צר לי, אני מתנצלת על כל העבודה הקשה, בהצלחה בנותנו! רק תנסי לי עם דרס, כי אני תקשיבי טוב! נטע, את בחיים לא ילכן טייק בבית, נכון? הגזמת. קודם כל, בוא אני אתחיל קצת סיכון שירד נפח. את עושה לכל ההפקה פה? כמה מי? עכשיו, מה אני עושה? אני תוכנת. דבר ראשון אני תוכנת. עכשיו, אחרי שתחנת מכניסה פירות? הגזמת, אבל צריך מקום. אני רק מקום. טוב, חברים, יש לי צורך אז להיפרט בשלב הזה, כי לא נראה לי שנטע תשתה עם את השייק שלה, היא ממשיכה לבדל כך הכל. אנ, תביא לי דחוף שלוק ובואי, בוא נחזור. נטע באצלחה. באצלחה. דברי איתנו, חודש שאני אדבר איתך. דרך שלא טוב, נטע לא צריכה להכין שייקים, נקודה. מכירה את זה שאומרים טוב, אני עזבי, אני לא אוהבת את הדימוי הזה, לא עובד בלעדיו. בוא נבטל אותו, לא צריך אותו, בלעדיו. תגידי, אה, את זוכרת את השירות הצבאי? בטח, ברור היה לי מה זה כיף. גם לי היה מדהים, ותראי, מי עשתה לי געגוע לשירות הצבאי? הטיקטוק הריקנה המעבולשיט. וואו, איך בא לי לחזור לצבא. אז כן, האם, מי שלא מכיר, וזה רק אם יש לנו צפים 25, כי כולם מכירים אותה ויש לנו צפים מעל גיל 25, אז נעמה היא טיק היא השנה של ישראל בידור, והיא מעל ל-200,000 עוקבים בטיק טוק, והיא מלאה בתוכן מעניין סימני. טוב, תשמעי, אני מעל 25 לצערי, ואני <laughs> מכירה ומאוהבת, <laughs> התגייסה אגב לקצונה, זה ידע. ברור שדעתי, מעולה, אני אבל האמת היא שהתכנסנו כאן כדי שאני אראה לך איזה תמונות מהממות יסתה לקראת הגיוסה, ואת מוכנה לזה? קבלי. וואו, יו, איזה כיף המודל עבור הדור הבא, גם קצינה וגם יפה. לגמרי. <laughs> אנ, את מתגרגעת למרוץ? למרוץ פחות, כי בכנות אחרי שטעונות אני מיציתי, מיצית אבל לחול דווקא כן. אוי, גם אני מתגרגעת לחול, אבל אני שואלת, כי חברך לא מרוץ למיליון בזוגיות חדשה. די, מי ש... זה? בין שגלית? מה? כן, הוא בזוגיות חדושה. ולא אמנתי שזה לא נכתב בקבוצה של המרוץ למיליון כן? עונה 8. כן, אני עלות דברים לפנייך ולא הייתי במרוץ, ילמנתי. את רואה את זה? לא אמנתי. אין מה לעשות, וחכי שתראה איזה שלו עלו לטיק, לטיק טוק רבלי. יוו, הם מהממים, <laughs> <אני שרופה laughs> <עליו, laughs> <ואתה laughs> עם... זה אגיע. באזרחי שם. ועם כבר רבקות וזוגיות, אני גאלתי ומסתי, אלתי שליותי אֵח. מה? كان מיכי לונד מחפץ זוגיות. דאי. כן. ושווה. איך הוא עיתי? זוגיות. איך הוא עיתי? כן. לא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 קשן קצת, דבר השלישי זה תקחו לכם לוח, מחברת, תרשמו את החלומות הכי גדולים והכי קטנים שלכם ובעזרת השמן ואחרת שהם יתגשמו לכם, קשן לסיים את הזה ותתחילו להגשים את שלכם, וזהו. אלא לירן, קשה לשמור נידה אחרי הדגמים של ההלבשה התחתונה, לא? מצחיק, לא, זה לא קשה זה שומר על תארת הזוגיות, רגילים לזה, זה מה שאנחנו עושים ומאוד מאוד שלמים עם אבל כן, זה דבר טוב של בשעת החתנה, זה דבר יפה ויפה ויתים זה יקשע לה נידה אבל בואי נדבר על זה שאת הולכת להוציא שיר וקרוב לרענה יהיה שותף מוזיקלי סלש בקליפ Uh, אז הפעם אנחנו לא עושים שיתפה פעולה uh, בקליפים uh, וכדומה, אבל יכולה להגיד שבזכות זה שיש לי את אחד הבני זוג הכי מוכשרים בארץ, אם לא הכי, uh, יאמר לי זכותו שהוא הכי רצה להיות חלק מזה ולבוא לולפן ולשמוע ולייעץ, ואני שמחה שיש לי את הבן אדם הזה לכוון אותי בייעוץ מוזיקלי, ואני מאוד מאוד מתרגשת כי אני חושבת שהקהל הולך לראות משהו סופר שונה ממה שראו והולך מגניב מאוד וואו, זה הולך להיות כזה פופ או יותר כזה משהו רגוע ואינטימי? יכולה לחשוף שזה פופ לגמרי אבל אני חושבת שזה פופ הרבה יותר אקסטרימי ממה שציפו ממני דארקי, מגניב אני חושבת שעצם זה שאתה מתבגר אז כל המסביב שלך הוא כזה גם הטקסטים, גם המוזיקה, גם הטעם שלך והוא... אני חושבת שזה לא היה קשור לטקסטים לצורך העניין, אם זה בצמד, זה פשוט, עשינו משהו שעבד, ויש כאן דעות תמיד של שתיים, זה תמיד צריך להתפשר, במיוחד שזה הבן זוג שלך, ועכשיו אני בדרך משלי, ואני רוצה שזה יהיה מדויק שיש, ופרפקציוניסטית ברמות, ואם השיר לא יגרום לי לרקוד באוטו ולרצות להוציא את הסטורי, ולצלם את עצמי ולהשתגע באוטו, אני לא אציא את השיר. כי אני רוצה שזה וגם ברמה הויזואלית, בקליפים והכל, ואני מקווה שאוהבו את זה ושזה יקרה. Uh, טוב, בואי נדבר על הצבא, שממש קורה ככה בקרוב, uh, מוכנה, התכוננת. Uh, זה קורה ממש עוד חודש, אני לא אמינה שזה כל כך uh, אני מאוד מתרגשת, מתרגשת לראות את עצמי במדים, מתרגשת לחוות את חוויית הטירונות. אני חושבת שגולסטריות הכינה אותי במדויק לשבועיים טירונות שאני הולכת לעבור. Uh, הרבה געגויים הביתה היו, אבל גם זה נעבור. ואני מתרגשת להתחיל בתפקיד חדש בחיים. איזה ו... תפקיד את מתגייסת? אני מתגייסת uh, כמשקת גיוסים, בתל השומר, במיטב, uh, וזה. טוב, אז עכשיו את uh, גמתי שגרירה של הצבא, וגם שגרירה של הדת, שגרירה עם הנידה? שגרירה של הצבא, של הדת, של טייטו, של כל מה שצריך ואחד, אני פה בשביל זה. <laughs> <מדהים>. <laughs> uh, טוב, שאלה אחרונה, שככה קצת פחות uh, קשורה עלייך, אבל uh, ראית שבן וכמין הסתכסיכו והורידו, עוקבים אחד מהשנים? האמת שעוד לא הספקתי להתעדכן. כן, אנחנו ביום צילום, אבל אם זה קרה, אז זה קרה. לא צריך קשור עליי. תודה שהייתם כאן איתנו, בעוד תוכנית של ישראל בידור שוו. ומי ייתן, והקיץ כבר יחזור אלינו לטובה, איימן. אמן, אבל עד אז אל תשכחו לעשות סאב. וכשנגיע ל-110 אלף מנויים, רגע כולם, רגע לי, שנייה, לא קירן, תתערח פה! תכתבו לנו בתגובות מי תרצו שיהיה האורח הבא כאן בתוכנית ותודה לכם, תודה לשייקיט, תודה ללירון, תודה לכולם תודה לאן נתראה בתוכנית הבאה ביי ביי